جاك السفاح الاسم الاشهر لقاتل مجهول الهويه ارعب مدينه الضباب جاك السفاح حظي جرائمه بتغطيه اعلاميه واسعه الى يومنا هذا والبرامج الوثائقيه تتكلم عنه لكشف هويه المجرم اللي مزق اكثر ضحاياه من النساء وقتلهم وعذبهم جاكي السفاح او ذو المئذر الجلدي <تصفيق> شباب اصدقائي المتابعين كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبعافيه وصحه. طيب يا شباب، قبل لا نبدا في القصه ناخذ فكره على المنطقه اللي ظهر منها السفاح. منطقه اسمها وايت شابل. هذه المنطقه احد احياء مدينه لندن. حي كان جدا فقير. واللي زاد الطين بله عليه انه جو مهاجرين على نفس المدينه هذه وزاد الطين بله. ومنها بدات تصير الجرائم مع الفقر اللي كانوا عايشين فيه. والناس صارت تشرب كحوليات بكثرة وتطلع الشوارع تتفلت والنساء صاروا يشتغلوا مومسات أو بنات ليل في الدعارة بالأصح بالتالي ظهر سفاح هذا كل قاتل يظهر له هدف معين من القتل إما المال أو السرقة لكن هذا القاتل كان غريب جدا يقتل للمتعة مو بس كده عنده خبرة في علم التشريح كانت جدا كبيرة يعني كان يعرف يسرح الجثة وياخذ منها الأشياء اللي هو يحتاجها لا وكان يحقّر إنه يرسلها لقسم الشرطة. طيب نتكلم عن ضحايا ضحايا كانوا خمسة هم المعروفين اللي تشوهوا بنفس الطريقة ماري نيكولز وآنيت شامبيون وإلذ ترايد وكاثرين إيدوس هذول الخمسة ضحايا وجد أربعة منهم مقتولين بنفس الطريقة معاد جثة واحدة. هي اللي ما كانت مشوهة. طيب، نروح لأول قصة أو أول ضحية معانا. ماري نيكلز كانت أول ضحايا لقوها ميتة في شارع اسمه أو منطقة اسمها باك رو. آخر شخص شافها كان اسمها ايميلي هولاند. قالت إنها كانت ماشية وملحوظ عليها بشكل كبير إنها مخمورة. أو فا أو سكرانة بالأصح. واصلة حدها. طبعا في الساعة 43 صباح شخص اسمه تشارلز الين كروس كان يمشي في الشارع وشاف شيء غريب في البدايه فكر انه قطعه قماش مرميه في الارض او فستان مرمي في الارض لما قرب تفاجا انه هذه جثه مفتوحه عينها وساقها ممدوده اتفاجأ بلغ الشرطه تعالوا في جثه كذا كذا جو الشرطه طبعا حد سوى الوفاه الساعه أربعة كان وكان سبب الوفاه جرحين عميقين وكدمات في الوجه وطعنها في الاعضاء التناسليه وما اكتفى بالشيء ده شال العضو التناسلي الخاص بها بعد تسعه ايام ضحية الثانيه اسمها اني تشامبن طبعا لقوها مقتوله في شارع اسمه هامبري ساب الوفاه المجرم قطع يعني عنقها ونفس الشيء في الاولى وشال العضو التناسلي الخاص بها وشيء يعني كان جدا مستفز للشرطه وزادهم استفزاز برسالة حطها قال أنا سعيد للغاية وجدا ممتن على محاولاتكم للإمساك بي أشكالكم مضحكة وأنتم تتحدثون عني وتحاولون معرفة من أنا هل تعلم أنهم يقولون أني طبيب؟ أنا لست طبيب ولكن من الممكن أن أصبح طبيب بعد ثلاث أيام من الجريمتين هذه اللي صارت لقوا أيضا ممستان مقتولتان ذبح تم اكتشاف جثة اليزابيث ترايد في حوالي الساعة واحدة صباح من يوم الأحد سبتمبر 1880 طبعا كان مكان الوفاة ساحة دوت فليت سبب الوفاة قطع في الحنجرة ولم تشوه غريبة وبعدها على واحد كيلو لقوا جثة أخرى اسمها كاثرين إيدوس في ساحة ميتري تم اكتشاف جثتها في نفس التاريخ ونفس اليوم شوهها قطع حنجرة وانتزع المره دي الاحشاء وشوه وجهها وتم نزع ذاك الشيء اللي انتم خابرينه خلاص ما يحتاج اقول لكم وحط دليلين اضافيين في الموضوع طبعا المجرم كيف عرف انه عصب او تنرفز لقوا رساله لكي أثبت لكم أنكم حثالة لن تستطيعون الإمساك بي قمت بعمل جريمتان بليلة واحدة كان أدائي عظيما في المهمة الأخيرة لم أعطي السيدة وقتا للصراخ جاك السفاح ماري جين كيلي كانت آخر ضحايا طبعا ماري جين كيلي قتلت داخل هذه الغرفة في 9 نوفمبر 1888 شوها الجثة وقطعها تقطيع وكان تشويها شديد سلخها سلخ والوجه أنعدم يعني هتشوفها ما هتعرفها إلا المقربين ممكن يتعرفوا عليها وبالقوة تعرفوا عليها بسبب الغرفة حقتها كان يعني هنا كانت ساكنة ماري كيلي طبعا قائمة المشتبه بهم أول واحد اسمه مايكل ستورويك كان دكتور وسبق له أنه دخل السجن بنية القتل الشرطة شكت فيه لأنه بوقت الجرائم كلها ما كان عنده يعني شيء يثبت انه كان هنا وهنا هنا يعني شيء غريب ولكن هذا هو دليل يخليك تتأكد انه هو جاك السفاح فتركوه بس كان عنده فكرة في التشريح وكان دكتور لا تنسوا الشيء هذا هذه صورته زي ما انتم الشخص الثاني اسمه مونتياك درويد مونتياك درويد كان محامي وكان له ميول اتجاه التشريح وله أقارب دكاترة برضو أختفى الشخص بعد مقتل الجثة الأخيرة وحصلوه بعد شهر مقتول أو ميت عند نهر في لندن اسمه ألتمز الشرطة حقت في موته لكن ما يدرون كيف مات وأنا كيف أنقتل طيب الشخص الثالث اسمه جوزيف بيرنارت أو برنايت كان صياد سمك ولو خلفية أيضا عن التشريح كان ساكن مع الجثة الأخيرة اللي ماتت ويقولوا انه كان يحب يحبها مره وحب يعني عميق ولكن كان يكره عملها اللي هو شغل الدعاره ومن الامور هذه. الناس تقول هو كان يقتل المستقيمات على هذا الشغل عشان يخوف ميري. لكن هذا مو دليل كافي وصابت الشرطه. طيب يا شباب هنا يكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم، اذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه ونشر الحلقه في كل مكان. وان شاء الله الحلقه القادمه حيكون في تشويق اكثر وحلقه اجمل باذن الله تعالى يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته